کرار تیرے ذکر پہ دارین ہی بارے کرار تیرے ذکر پہ دارین ہی وارے گنگا بھی لگاتا ہے تیرے نام کے نام دل دل میں دھڑکتا ہے علی مولا علی مولا علی اللہ علی علی ہمیرا مولا علی ہمیرا مولا علی لہد لہد اور دل علی